У відео детально показую, як заповнити звіт в третій групі: 2%, 3% та 5%. Обов'язково додивляйтесь до кінця, щоб розібратися зі всіма питаннями. Ну а якщо у вас виникають додаткові, то пишіть їх в коментарі. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із восьми професіоналів надаємо юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо хочете отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми відео. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на ролику. Почнемо із заповнення звіту на 3% ФОП та 5% ФОП на третій групі. Нам доведеться заповнити основну частину звіту та додаток по ЄСВ. Щоб створити звіт, нам потрібен електронний кабінет, де обираємо меню ведення звітності, період обираємо 2022, рік і жмемо кнопку «Створити». 3 чи 5% подають податкову декларацію за кодом f 010307 Обираємо її і одразу створюємо її із додатком, нажимаємо кнопку «Створити». Вам обов'язково потрібно поставити авторозрахунок, і основний звіт має підтягнути всі ваші персональні дані. Зверну увагу на поле 9, в якому вам потрібно вказати кількість найманих працівників. Якщо у вас їх немає, ставимо цифру 0. Та увагу на поле 10, де потрібно вказати ті кведи, по яких ви працювали. Вони обов'язково мають бути внесені в реєстрі платника єдиного податку і в реєстрі мін'юсту. А якщо вам потрібно більше, ніж одне поле, то правою кнопкою мишки нажимаєте на голубе поле і нажимаєте плюсик, створюєте потрібну кількість полів. Зверну увагу, що з персональними даними можуть бути дві. Типові помилки в звітності. Якщо ви міняли прізвище ім'я по батькові і це не змінилося в звіті, то значить податкова не отримала цю інформацію, актуалізуйте її і тоді подавайте звіт. Так само, якщо ви міняли місце прописки ФОПа, то теж можуть підтягувати стару податкову та стару адресу. Її теж потрібно актуалізувати, а тоді вже подавати звіт. ФОП на третій групі 3% та 5% заповнює розділ 4 та 5 у основній сторінці декларації. ФОП 5% свій оборот річний вказує в полі 0,6, а ФОП 3% свій оборот оборот річний вказує в полі 0,5. Ви в цих рядках маєте вказати саме загальний річний оборот свого підприємця, і якщо у вас стоїть галочка авторозрахунок, то наступний розділ 5 має підтягнутися автоматично, вам треба тільки скоригувати поле 13, в ньому записати розмір єдиного податку, який ви заплатили за всі 9 місяців, тобто 3 квартали року. Після того, коли ви вписали цю суму єдиного податку, то в рядку 14 буде сума того єдиного податку, який вам треба заплатити з прибутку виключно за 4 квартал. Таким чином. Нам ви себе зможете перевірити і побачити, якщо у вас є від вашого обороту за четвертий квартал сума єдиного податку така ж сама, як і в 14 полі. Ви заповнили звіт правильно. Це такий собі лайфхак, як зробити перевірку самого себе. Перед тим як детально обговорити, як же заповнювати додаток по ЄСВ, нагадаю вам, що вже 17 січня стартує мій марафон звітності для ФОП, в якого ми не тільки подамо звіти за ФОП та за його найманих працівників, а також обговоримо ваше питання по звітності. Проведемо аудит вашого ФОПа за попередній рік. Виправимо помилки, обговоримо зміни, які нас очікують в наступному році, і на основі того підготуємося до успішної роботи. Тому обов'язково беріть участь у марафоні для ФОП. Лінк для того, щоб забронювати собі місце, є в описі до відео. Кількість місць обмежена, тому поспішіть. Тепер перейдемо до заповнення додатку до декларації, додатку по ЄСВ. Щоб його обрати, потрібно повернутися в сам веб звіту, нажати кнопку додатки і обрати той додаток, який ми спочатку створили. Всі дані знову ж таки тут персональні підтягує автоматично, а зверну вашу увагу на поле. 8 та 8 У полі 8 вам потрібно вказати повні місяці, на яких ви були на спрощеній системі оподаткування. Умовно, якщо ви зареєструвалися з початку року, то вказуєте з 1 січня по 31 грудня. А якщо зареєструвалися в середині року, то вказуєте з першого числа місяця, з того, з якого ви зареєструвалися. У полі 8 і вказуєте цифру 6, оскільки позначаєте, що ви були на спрощеній системі оподаткування. Ну і далі ви бачите приклад заповнення таблиці за умови, що ви платили ЄСВ тільки за обов'язкові місяці року. За необов'язкові місяці року ми проставили нулі. До речі, в рядку номер 3 потрібно всюди вказувати навіть в ті місці, де ви не нараховуєте ЄСВ, все одно розмір ЄСВ треба ставити 22%. Раніше цього не потрібно було робити, але зовсім нещодавно, декілька днів тому, оновили кабінет і тепер звіти без цього не приймають. Тому, щоб ваш звіт прийняло, ставте всюди в полі 3 22%. Приклад цієї таблиці, він актуальний для всіх фопів першої, другої та третьої групи. Також даю вам приклад того, як заповнити таблицю, в тому випадку, якщо ви платили ЄСВ всі місяці року і не користувалися пільгою. Просто її копіюєте до себе. Звертаю увагу, що жовтня місяця мінімалка зросла, це врахуйте. Якщо у вас така ситуація, що ви цілий рік ЄСВ платили, але зараз вирішили все ж таки чомусь скористатися пільгою, то тоді подаєте той перший приклад таблиці, де я показував тільки з обов'язковими місяцями нарахування ЄСВ. А то, що ви переплатили, вам піде як переплата на наступні періоди. Тепер будемо створювати звіт для третьої групи 2%, це зробити насправді досить просто. Щоб знайти цей звіт, повертаємося на ведення звітності, обираємо період 2022 і грудень, не рік. Обираємо документ f 0103203 203 і створюємо його одразу із додатком 2. Він відображає ЄСВ. Заповнити основну частину звіту досить просто, вам потрібно заповнити лише два поля, в одному полі загальний свій оборот, за місяць грудень, а в іншому полі 2% з цього обороту, та як ви бачите на прикладі. Таблиця до ЄСВ для третьої групи 2% насправді аналогічна, так як і для 3% і для 5%. Ось приклад, як заповнити таблицю ЄСВ, якщо ви користувалися пільгою і платили тільки обов'язкові місяці. І також бачите зараз на екрані інший приклад, як заповнити ЄСВ, якщо ви платили всі місяці року. Можете її копіювати собі в свій свої Тож хочу вам нагадати, що якщо сталося так, що ви посередині року перейшли з 5% чи з 3% на 2%, то вам не треба окремо подавати річний звіт по 5%. Ви по 5% подаєте звіт тільки до того періоду, до того кварталу, поки були на цих 5%. А зараз вже працюєте тривалий час на 2%, то відповідно річний підсумковий звіт у вас буде саме той за грудень місяць з додатком по ЄСВ. Без окремого звіту по 5%. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам нажимати одразу на моє наступне відео в якому я розповів, як подати звіти за найманих працівників. Якщо вони у вас є, відео буде корисним, переходьте, переглядайте, побачимось в наступному ролику.